Шановні, вітаю вас. Я вже вітав сьогодні вас із святвечором, із Різдвом. І з нами зараз на зв'язку отець Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії Примудрості. Отже, пане Георгію, і вас вітаю, і святвечором. Христос рождається. Славімо Його. Славімо Його, справді. І вітаємо всіх, хто святкує. А, а святкують, як ви оцінюєте, наскільки в Україні зараз а, люди вже дозріли до того, щоб а, ставитися з повагою до Григоріанського календаря і насправді святкувати Різдво а, ще до Нового року? Ну от е, я зараз їду якраз з богослужіння в Софії Київській. Ми зараз завершували якраз різдвяне богослужіння, співали колядок. Були постійні парафіяни, тобто люди традиційні. І було багато нових облич, тобто людей, яких я вперше бачу, які прийшли на богослужіння і разом з нами святкували різдво. Завтра у нас так само буде літургія, буде лекція, будуть вертепи. Тобто наша парафія, наша громада – вже почала святкувати Різдво. І взагалі наша пропозиція святкувати Різдво, як зараз жартують, в ніч з 24 на сьомер. Ви знаєте, я розумію, що українці дуже полюбляють свята, навіть за таких трагічних обставин. В країні йде війна. Знаєте, я зараз, для того, щоб нам далі рухатися і все було зрозуміло, ми з вами зараз, я сподіваюся, спростуємо таку серйозну, достатньо масштабну маніпуляцію, яка з нами жила впродовж багатьох років. І я запускаю нашу антидезінформаційну рубрику, яка називається «Антитеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Отже, я думаю, що і ви, і я, і, власне кажучи, багато людей чули такий вислів: Католицьке Різдво. Католицьке Різдво. Як на мене, це одна з наймасштабніших маніпуляцій історичних, релігійних, культурних, філософських. Чому, на вашу думку, це маніпуляція і загалом. Ну, як би сказати, неправильно говорити і вимовляти цей термін «католицьке різдво». Ну, є дві причини. Перша, напевно, така головна, що не буває ані католицького славного різдва. Різдво воно христове, по-перше. А по-друге... Зник зараз у нас, здається, зв'язок? ...російською церквою. Ні, набагато менше. Тобто більшість православних так само святкують різдво 25 грудня за тим календарем, за яким ми всі живемо. Ми, православні, називаємо його новоюліанським, а весь глобальний світ, навіть не християнський, називає його григоріанським календарем і живе за цим календарем. Тому немає католицького різдва. Є різдво Христове і є не тільки, є і астрономічні, і інші аргументи саме за те, щоб перевести і церковний клевдар у відповідність до реального астрономічного і інших сенсів. А звідки взагалі пішов цей термін «хибний», як ми з'ясовуємо термін а «католицький різдво», хто його запустив у такий широкий вжиток? Спеціально не досліджував цю тему, але я думаю, це вжиток могли запустити ті люди, які не бажають єдності християн. Ті люди, які живуть ексклюзивізмом, які скромтак вчать е, своїх вірних, що тільки е, в цій чи в цій церкві е, правильне все. Ми таке чуємо останнім часом виключно від Московського патріархату, тому я не здивуюся, що це... Часів або Російської імперії, або Радянського Союзу, або вже якась, скажімо так, спеціальна операція, щоб нас, українців в тому числі, тримати подалі від всього великого християнського світу, як, загалі скажімо так, міжконфесійного, так і православного. Бо, нагадаю, більшість православних саме сьогодні на завтра святкує Різдво Христове. Ну і отже, без політики навіть в цьому питанні не обійшлося. Давайте скажемо кілька слів, власне кажучи, про календар, який ви згадали, Григоріанський. Його, до речі, запроваджено 4 жовтня 1582 року папою римським Григорієм XIII, ну звідси очевидно і назва, Григоріанський. Чим він ліпший за попередній календар, який називають Юліанським? Ну, по-перше, треба сказати, що попередній календар був введений римським імператором Юлієм Цезарем ще до Різдва Христового. Тобто, такий спосіб літочислення – це ще е, винахід Римської імперії. Насправді, треба розуміти, що календарі, вони створюються людьми, які е, споглядають за сонцем, чи за місяцем, чи за зорями. Та, і людьми вже змінюються. Люди намагаються певним чином да, вирахувати цей е, цикл, і ми знаємо, що е, все не дуже точно. Да, немає точно 30 днів е, в місяці, немає точно 365 днів е, у році. І фактично е, цей юліанський календар певний період був і церковним календарем, да? От, але згодом і більше, він був прив'язаний до сонця. Тобто, він а, орієнтується на сонячні рівноденства, він, а, саме сонячний цикл взяти за основу. Хоча слово «місяць» у нас да, від місячного календаря. І знову ж, якщо поринути в часи Христа і Юдею його часів, коли він народжувався, то Юдея жила за місячно-сонячним календарем. І тут якраз і виникає ця проблема, коли… Поєднуються між собою різні е, календарі, там релігійний, е, місячно сонячний і е, сонячний, і, е, а, а потім з'ясовується, що цей сонячний календар не дуже точний. І от якраз часи в XVI столітті, е, коли е, авторитет якраз католицької церкви був дуже великий в Європі, і е, наука ще настільки далеко не відійшла від е, церковних е, Церковні огорожі. Ну, я думаю, що багато всіх, хто знає, що перші університети це були при церкві засновані і взагалі, в тому числі, і календарями з погляданням за зорями займалися дуже часто священнослужителі. Так от авторитетом римського папи була ця помилка виправлена. Православні одразу не приєдналися до, цієї, до цього календаря. Бо у православних було застереження щодо е, Великодня, розрахунку Великодня, і, е, але то вигнорувати цю похибку. У нас така тиша зараз в ефірі, я, я вичікував кілька секторів. За ініціативу юсиленського патріарха зібралися на собор і було е, прийнято рішення е, православним жити за новоюліанським календарем, тобто... Е, він такий самий, як Григоріанський, е, в, в, в тих святах, які пов'язані з Різдвом і з календарем, а в, в, в пасхальному циклі він е, все ж таки до е, Юліанського е, ближче. Да, і, тому, і тому у православних е, на сьогодні да, є Новий Юліанський Але якраз в ті часи відбувалися так сказати, події на теренах Російської імперії – Тобто революція і російська церква спочатку долучилася до цього процесу, потім відійшла від цього процесу, і, скажімо так, але держава і радянська, і, до речі, Українська Народна Республіка ще раніше прийняла саме Григоріанський календар. І, як це не ми на ми свійському календарю дотримуємося Григоріанського календаря. Бо якщо запитати навіть тих, хто ратують за старий стиль і запитати їх, коли ви святкує старий стиль, скажуть 7 січня. Але це буде 7 січня за григоріанським календарем. Насправді, 25 грудня, всі святкують 25 грудня, просто календарі різні. Але вже навіть ті, хто виборюють своє право залишатися в старий, Старі традиції, вони все одно мислять категоріями нового стилю, нового календаря. Тобто, чи можна так сказати, що в цій битві календарів, де Григоріанський, точніший, ну тому що людство розвивається, та науки розвиваються точніший. Він був фактично прийнятий в усьому світі, окрім Російської імперії, яка загальмувала. У них там були свої проблеми. Вони з царями розбиралися, значить там революції відбувалися, і вони залишилися жити за за старим календарем. До речі, Україна, от важливо, що ви відмітили, Україна в 1918 році перейшла на новий календар. Це було за часів створення Української Народної Республіки, тобто Україна йшла, інтегрувалася у світ. Ну але потім ми знаємо, що була війна проти України більшовицькі армії окупували Україну, і все почалося по суті справи з самого початку. Себто, себто, російська православна церква досі живе за календарем, створеним ще в Римській імперії. Я правильно все розумію? Правильно, так. Так. Ну, ось така архаїка, шановні. Те, що ви сказали, що немає точності. Ну, в усьому, по суті, справи немає точності, але науковці, от що цікаво, це такий синтез, скажімо так, науки і там, теософії, і філософії, і релігії, вираховують за різними космічними подіями, що насправді коли відбувалося. Ви знаєте, я колись розмовляв із відомим українським астрономом Ярославом Яцьківим, і він розповідав фантастичні речі про те, що астрономи, а це чиста наука, так? Астрономи от саме співставляють і порівнюють, що було там в ті часи на небі. Ну, умовно кажучи, яка зірка могла спалахнути над Галілеєю, в якому році, коли це описано вже в новому заповіті, і вони роблять такі, такі дослідження. Ярослав Яцьків мені розповідав, що можливо, спочатку думали, що можливо, те, що описується в святому письмі, це могла бути комета Галея, яка 76 років, кожній цикл 76 років з'являється на небосхилі. Але каже, ні, не збігається. І тоді він додає, що ще Кеплер вказував, що приблизно в такі-то часи було з'єднання Юпітера і Венери, ну це щоб, щоб всі розуміли, це коли одне космічне тіло, одна планета, проходить між Землею і іншим космічним тілом. У астрономів це називається з'єднанням. І на небі в цей момент було дуже яскраве явище, і, звичайно, воно супроводжувало тих волхвів, які йшли, які описані в Новому Заповіті. Ось таке, як астрономи кажуть, з'єднання науки, так, і, і теософії, і Святого Письма. А Вам такі дослідження науковців відомі, які підтверджують ті події, які, власне кажучи, записані в святому письмі. Так, останні, останні десь століття в світі багато якраз було саме е, наукових досліджень щодо біблійних подій. І дійсно е, там ще вираховується від е, дат правління Ірода, да? Ірода, який намагався вбити. Христа. І от, скажімо так, науковці на сьогодні сходяться в думці, що насправді, а, це здається було в 12 столітті, да, коли остаточно прийняли літочислення, да, почався цей процес почався в 8-9 столітті, а, і а, то насправді помилилися і тоді. А, і... А, Якщо вже зараз сучасними розрахунками, то Різдво Христове, скоріш за все, було на 5-6 років раніше, ніж ми зараз рахуємо. Але ж знову, знаєте, це те, що називається вже наука, яка доводить. І мені здається, що немає жодного протиріччя в цьому. Тому нам варто, все ж таки, помилки, які є в календарях чи в датах, їх треба виправляти. Але розуміти, що головне, що ми святкуємо, ми святкуємо не дату і не календар. Ми святкуємо день народження Христа. При тому, не просто Христа як людини, а Богу людини. Так? Бог стає людиною. І от це сенсова історія. Але наука, наука нам дійсно допомагає розібратися з подіями, явищами і певним чином ну, актуалізувати для сучасного світу, який все ж таки поважає наукове знання а, і так само потребує і духовного натхнення. Да? Тобто ці речі треба поєднувати, а не роз'єднувати. А от насправді, насправді день народження Христа це ж, це ж символ, я так розумію, тому що з історії відомо, що 25 грудня 336 року відбулося перше задокументоване святкування Різдва, це в Римі відбувалося. А те, те, що ви зараз сказали, коли наука намагається дослідити певні історичні події, і що 25 грудня – це умовна дата. Умовна дата, тому що, насправді, впродовж перших там, століть християни точно не знали, коли е, Христос народився. А, і я чув, знову ж таки, я, я чув версію від Ярослава Яцьківа, і ви її опосередковано зараз підтвердили, про те, що е, Христос міг народитися за шість років до Різдва Христового і, і, до речі, він називає, говорить, що це найімовірніше був серпень місяць. Може бути, але насправді, я знову повторюся, що календарі створюються людьми, в тому числі календарі церковні, календарі свят, святкових днів, тобто, в які людина замислюється над тією чи іншою подією. Більш того, вони дуже часто накладаються на традиції місцевого народу. Наприклад, да, от, у нас традиція колядок. Да? От ми зараз всі скажемо, що колядки – це різвяні співи, Але слово «коляда» – воно ще дохристиянське. Традиція колядувати – вона дохристиянська. У нас і прізвища залишилися, колодій. Да? І це про коло, про е, коловорот е, сонця. Да? Тобто це е, культура. Я думаю, що так само е, християни часів Римської імперії намагалися пристосувати до звичок, традицій народу, християнське богослів'я і робити річне коло богослужінні свят таким чином, щоб традиції поєднувалися, продовжувалися, преображалися. Да? І якщо до цього, наприклад, в Римській імперії вшановували і прославляли сонце саме, да, як божество, то а, в Тропарірів-2 співається про Христа як сонце правди. І тому, скажемо так, ця тема уже духовного сонця, да, який освітлює людство, вона виникає і накладається на існуючу вже культуру, традицію, шановувати сонце. І тому це ще один аргумент за те, щоб все ж таки астрономічні аргументи не відкидати. І щоб наше різдомло, яке від початку в цей день впроваджувалося е у прив'язці до сонячного цикла, та, щоб воно так і було, да, тобто, бо в цьому є певний сенс богословський, його закладали ті, хто е, цю дату встановлював. І від цієї дати потім пішли інші дати, да, наприклад, 9 місяців назад ми отримаємо благовіщення, да, тобто благовіщення за 9 місяців. І інші події річного кола, да, богослужбового і свят, святкового, воно так само вже відраховувалося від певних дат, від дати Великодня – це один цикл. Або від Датаріс 2, це інший цикл. Ну і так, щоб наші слухачі е, знали, або я просто нагадаю, офіційно дата 25 грудня була затверджена на Ефейському. Це Третій Всесвітній Церковний Собор, який відбувався в 431 році. А в 438 році в кодексі імператора Теодосія з'явився закон, про загальне святкування свята Різдва Христового. Отже, скажіть, будь ласка, наскільки зараз а, коректно та, ми будемо говорити на політичні теми, що а, окрім всього, про що ми з вами зараз говорили, на все це накладається фактор війни проти України. Ну і як би святкувати синхронно із російською православною церквою і синхронно з усіма цими Кірілами Гундяєвими, які ну, по суті, справи благословили вбивство і вторгнення російських військ в Україну, ну, це зовсім вже непристойно, я вважаю, так? На вашу думку, наші люди цей аргумент сприймають? Ну, суспільство цей аргумент сприймає. Ну, політичний аргумент, він не єдиний, звичайно, ми якраз багато говорили про інші аргументи, але я думаю, що зараз якраз той період, коли у нас українців немає страху, я думаю, що нема і не має бути страху, в тому числі змінювати календар. І от буквально сьогодні я бачив новину, що сьогодні голова Української греко-католицької церкви, Патріарх Святослав, був о, в гостях у блаженнішого митрополита Епіфанія, і вони між іншим обговорювали календарні питання. І я думаю, що це добрий знак, що просто ця ситуація маючи московський патріархат не тільки за поребрюками, а у нас і всередині, ми маємо все ж таки робити спільні, виважені і такі мудрі рішення і добре скомуніковані з суспільством. Оце дуже важлива річ, щоб ми, щоб ці питання календарів, дат нас об'єднували. Навіть тих, хто буде святкувати в різні дні, щоб нас все об'єднувало, а не роз'єднувало. Але, знову ж, Підтримуючи вас, скажу, що зараз саме той час, коли відкривається вікно можливостей. І якраз зараз треба приймати певні рішення, але вони мають бути прокомуніковані і всередині церкви, і назовні суспільством. І аргументи мають бути не тільки політичні, але й астрономічні, богословські та е, інші. Да. А навіть такі культурні так, аргументи... Це коли, ну, святкування відбувається під час Великого посту. І, скажімо, за хронологією, ну, якось спочатку святкувати Новий рік, а ми ж знаємо, як, як у нас люди святкують Новий рік, ну, достатньо, я би сказав би так, активно, О, ак активно. І все це під час Великого посту, а потім іти до Різдва. Та? Тобто має бути якась логіка. А спочатку Різдва, потім Новий рік. Ну, зрештою, як, як в усьому світі, окрім Російської Федерації, я так розумію. Та? Цей аргумент наскільки важливим є? Ну, Новий рік від Різдва Христового, він важливий. Більш того, знаєте, от моя пропозиція якраз різдвяні святки, бо різдво багатоденне свято, да? і е, зазвичай ці святки, вони починаються від Різдва і до водохрещу. А може краще їх розпочати з 25 грудня, тобто починати святкувати Різдво 25-го, закінчувати його, і тоді Новий рік, про який ви говорите, буде між цими двома датами. І він теж буде сприйматися як свято від Різдва Христового, і не буде сприйматися як якийсь пісний е, період, тому що скрізь лунатимуть колядки, ми один одного вітатимемо, і, знаєте, скажімо так, починати будемо разом з усім світом. А далі вже, так сказати, поступово-поступово, знаєте, як колись ми переставали святкувати Старий Новий рік, так, я думаю, поступово і е, зменшиться кількість тих, хто буде наполягати на тому, що треба дотримуватися Старого календаря чи святкувати разом з Російською церквою. Отже, непогана перспектива, як на мене. 25 грудня починати святкувати Різдво – а далі вже йти і за українською програмою. Тобто починати з усім світом, далі йти за українською програмою. Ну, шановні, ми самобутня нація. І це, це дуже добре, справді. А, дякую дуже. Отець Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії Примудрості, з нами був на зв'язку. Отже, отже, Христос рождається. Моєго. Слава Україні! Героям слава! Дякую дуже, шановні. Дякую за вашу увагу. До зустрічі. Святкуйте, будь ласка. Спеціальний ефір на радіо НВ.